Bună, dragelor! Încep tutorialul prin a da, vă arăta cum folosim bitul uh, lacrimă de nuanță galbenă care desprinde ligamentele. Acest bit are codul D mare de tipar 103016. Acesta fiind codul lui, uh, videoclipul începe prin uh, a desprinde ligamentele deoarece în momentul în care am început, am început să filmez uh, videoclipul nu mi-am dat seama chiar de la începutul manicurii ca să filmez inclusiv uh, cum se dă gelul anterior jos cu bitul uh, pentru demontarea gelului uh, cu codul M303 deci M303 acela este bitul uh, care îl folosesc uh, în momentul acesta pentru demontarea gelului. Probabil într-un alt video o să vă arăt și asta, deși nu cred că este atât de important. Dacă totuși doriți, puteți să vă uitați în alt tutorial, în alte tutoriale de ale mele, să vedeți cum se dă gelul jos. Ok? Deci asta trebuia să fac prima dată. Iar acum vă arăt exact cum anume se folosește bitul lacrimă galben pentru desprinderea ligamentelor spunem desprinderea ligamentelor pentru că se presupune că cuticula este ușor desprinsă de placa unghială cu pusherul ok? și folosim acest bit de la mijloc spre stânga doar pe fiecare unghiuță folosind freza pe forward adică de la mijloc spre stânga se rotesc rotațiile uh, stiloului, da, mandrinei. Uh, stiloul trebuie să fie puțin mai în stânga unghiei și foarte, foarte frumos uh, poziționat, uh, aproximativ culcat pe unghiuță, astfel încât vârful bitului să nu creeze uh, striații în unghiuță, în placa unghială, da, să nu lase șanțul dore, da, să nu o decupeze, să zicem așa. Exact de forma cuticulei. Și după cum puteți observa, iese absolut tot ce este între cuticulă și placa unghială, foiițe, ligamente și așa mai departe. Acestea trebuie să le eliminăm pentru că gelul să nu le atingă și să prindă aer pe urmă. Nu se poate vedea foarte bine în realitate cât de bine s-a desprins, din păcate. Am încercat să fac și o poză, însă nici aceea nu, nu a reușit să surprindă 100%. Acum voi lucra de la mijloc spre dreapta. Am încercat să, să vă arăt puțin cum se rotește bitul, însă nici asta nu surprinde camera, decât eventual în slow motion ar putea surprinde. Și după cum observați și voi, stiloul îl țin deja puțin orientat spre dreapta unghiei, la fel foarte ușor culcat, adică foarte ușor up. Practic, să fie paralel cu placa unghială, da, vârful, zona care eu ating abitului, să fie paralelă cu placa unghială ca să nu mi lase dure șanțuri, da, acel vârf. Și lucrez din aproape în aproape, în sensul că uh, lucrez pe loc. Vedeți, acum lucrez, de exemplu, în sinus, doar în sinus, sinus fiind colțul cuticulei. Până nu am terminat-o, nu trec mai departe, mai în dreapta, da? Revin puțin în toată cuticula, vedeți de 2-3 ori dau pe același loc și după ce observ că este desfăcut, este curățat, nu mai există poița, apoi trec mai în dreapta. Cu mișcări scurte, da, vedeți n-am început de la mijlocul cuticulei și am ajuns până, până spre buricul degetului, da, am lucrat puțin câte puțin. Trec la degetul următor, unde puteți să fiți din nou atente cum se lucrează puțin câte puțin, da? Puțin, puțin. Când am terminat, apoi trec mai departe, da? Tot revin pe acea cuticulă, trec puțin mai în dreapta după ce îmi convine, cum arată. Apoi trec mai în dreapta și tot așa. Da? Acest bit are codul, îl mai repet odată, de mare 103016 016 da? D mare 103016, fără spațiu, fără puncte, fără nimic altceva. da, Acesta este codul bitului. Aceste bituri le puteți comanda de pe distridentplus.ro, exact așa cum ați aflat și din videoclipul anterior unde vi le prezentam doar și v-am promis că în următorul tutorial, adică acesta, o să vă arăt și exact cum lucrați cu ele și ce, ce anume trebuie să facă da, aceste bituri. Acest bit costă 5,90 lei, uh, 90, parcă, sper că nu mă înșel. Iar la 10 bituri uh, la 5,90 lei 90, comandate, primiți al 11-lea bit uh, gratuit, cadou. Da? Puteți să vă comandați mai multe, pentru că acestea la 5,90 lei, uh, 5 lei 90, se tocesc ușor, repede, în funcție de cât de multe cliente aveți, de exemplu eu având... Uh, 3 cliente pe zi, undeva în 2-3 luni s-au tocit. Și trecem la bitul următor, este un bit cu nuanță roșie, după cum îl puteți observa. Acesta are codul mare.863.025.F. Îl mai repet o dată, D.863.025.F mare da? dacă cumva nu rețineți, nu reușiți să le notați în timp ce eu le-am dictat puteți foarte bine să vă uitați în secțiunea de scriere, pentru că și acolo găsiți tot ceea ce am spus stiloul îl ținem perpendicular, ridicat la 90 de grade peste placa unghială și acum îl voi folosi de la mijloc spre dreapta adică pe reverse pentru că așa mi-a rămas freza de la bitul lacrimă galben da? și nu am mai schimbat-o Uh, mi-a rămas așa spre dreapta și continui cu acest bit tot spre dreapta acest bit este din secțiunea Frank Dental de pe distridentplus.ro și pentru că este din secțiunea Frank Dental are o altfel de consistență mult mai uh, sănătoasă să spunem așa în ghilimele mult mai... Uh, scumpă, mai rezistentă și astfel că și bitul costă puțin mai mulți bani, însă vă garantez că merită. Este pentru prima dată când mi-am luat aceste tipuri de bituri de pe secțiunea Frank Dental, de pe acest site. Am spus și în videoclipul de prezentare și sunt foarte mulțumită de ele. Asta pentru că eu deja când am filmat aceste videoclipuri a fost acum o lună față de când înregistrez vocea pe videoclip și deja am putut să-mi dau seama cât de bine rezistă, cum se comportă. Aici deja vă arăt, de la mijloc spre dreapta, acest bit trebuie să ridice cuticula, să nu mai fie lipită, după cum vedeți și în poze, să nu mai fie lipită de placa unghială, astfel că între cuticulă și placa unghială să puteți vedea uh, curat, clar totul, să nu mai fie nicio o albă, nimic. Astfel că uh, în momentul în care vin cu forfecuța, să, să nu... Să nu-mi fie greu să intru cu forfecuța sub cuticulă, da? Mă scuzați, bebelina mea s-a îmbrăcat cu pantalonii scurți lui uh, Taicăso și a trebuit să o să se dezbrace pentru că un picior era pe gât deja și celălalt picior nu avea locul unde să intre. Mă scuzați, așa am terminat faldurile laterale de curățat cu vorfecuța iar pe urma am revenit și la cuticulă. Uh, o explicație foarte frumoasă a poziționării forfecuței o puteți găsi pe site-ul Patreon uh, vi-l las și acela în descriere Patreon este un site de cursuri online al meu pe care puteți să vă plătiți un abonament de 2$ pe lună iar în acel abonament voi posta două tutoriale, să zic așa, anumite cursuri și poze explicative în acel site Patreon am vorbit într-unul dintre cursuri și despre poziționarea forfecuței și cum anume tăiem cuticula ca să nu o și să nu tăiem prea mult prea adânc Astfel că nu o să dau explicații prea multe aici. Dacă cumva doriți, puteți să vă abonați și voi la canalul Patreon. Mai menționez și faptul căci dacă nu sunteți mulțumite de ce și cât postez sau cât de bine vă explic acolo, puteți să renunțați oricând la abonament. Puteți să și reveniți dacă mai doriți vreodată. Deci pur și simplu anulați abonamentul. Bun, așadar nu vă explica prea multe. Pot să vă spun despre forfecuță că eu am achiziționat-o de la un magazin din orașul meu, Bistrița, însă de pe site-uri o puteți găsi sub denumirea unei codițe de nu mai știu ce fel de pasăre, rândunică sau vrăbiuță, ceva de genul ăsta puteți să o găsiți pe site-uri. Uh, mie îmi place foarte mult pentru că este foarte subțire și ascuțită și poate intra în zone micuțe, micuțe, micuțe. Taie foarte bine și este... Destul de periculoasă, să zic așa, însă mie îmi place foarte mult și vă recomand cu tot dragul dacă ați ști să o mănuiți și să nu faceți prostioare cu ea. Da, am terminat de tăiat și cuticula și pentru că videoclipul acesta face parte dintr-o continuare a următorului videoclip care să fie peste câteva zile vă arăt exact cum facem și pregătirea pentru că eu aici lucrez pentru o manicură cu ojă semipermanentă. permanentă îmi scurtez unghiuțele le dau formă și mătuiesc unghia naturală acum vă demonstrez puțin că unghia fiind încovoiată îi iau puțin din laterala inferioară ca să o îndrept să nu mai fie atât de încovoiată da? puteți să observați cât de frumos se îndreaptă însă laterala să nu fie nici foarte ridicată să fie paralelă cu apexul uh, final al unghii tehnice da? să nu fie nici mai ridicată decât trebuie foarte, foarte puțin îl luăm din colț care pare ușor încovoiat da? pentru că clienta mea are tendința unghiilor de încovoiere ok? pilesc cu o parte uh, mai dură a pilei ca să am efect să nu insist prea mult în zona respectivă, pentru că pila atingând faldurile să nu rănească faldurile și să nu le uh, cum să zic eu, să nu le strice, da? eu Finisându-le deja cu forfecuța puțin și uh, curățând acea zona bătăturilor, da? Desprofes bine, bine. Uh, iau și acele chestiuțe care se văd pe sub unghiuță. De ce? Nu pentru că ține, despre, ține de unghi, să zic așa, despre domeniul nostru, dar, vă spun un truc, în momentul în care aplicăm oja semi, oja semi sigilând cu ea și la vârf, în momentul în care clienta pleacă acasă și simte acele chestii pe sub unghiuță, are tendința clar să și le ia. În momentul în care le ia, ea va desprinde și uh, baza sau topul sau culoarea de la vârful unghiuței. Și ce se întâmplă, deja prinde aer din primele ore de aplicare a unghiilor tehnice. Da? Astfel că și pentru plăcerea clientei, ca să nu le simte acolo, și pentru aspectul uh, pentru mine, și pentru rezistența unghiilor eu iau și acele chestiuni de pe sub unghiuță, da? mătuiesc placa unghială foarte, foarte finuț, foarte ușor nu apăs deloc doar cât să o văd și să nu mai fie foițe pe ea nu trebuie insistat nu trebuie să apăsați mult vedeți să cu partea fina pilei deci nu trebuie să insistați prea mult pentru că nu vrem uh, să subțiem placa unghială, dar vrem doar cât să fie zgăriată, mătuită, să nu mai conțină grăsimi, să nu conțină uleiuri, astfel ca noi să avem adrență 100% pe placa unghială naturală. Pe zona unde avem produs anterior, rubber base anterior, nu insist prea tare. Ați văzut, într-o secundă am terminat de mătuit unghiuța, pentru că ea se presupune că este deja mătuită de la bitul cu care am dat produsul anterior jos. Ok? Am terminat de mătuit o unghiuță și mai, mai vă demonstrez pe o unghiuță timp în care nu o să mai vorbesc explicativ ci o să vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă vă place ceea ce vă arăt eu să vă abonați chiar și la notificări apăsând pe clopoțelul de lângă abonează-te și ce e și mai important să distribuiți tutorialul meu pe grupurile de socializare Facebook sau pe canalele voastre Facebook peste tot unde se poate ca să-l vadă cât mai multă lume pentru că 100% este de ajutor în special pentru că multă lume din greșeală cumpără bituri și nu le știe folosi așa cum am pățit eu acum 2 ani de zile am cumpărat un set de bituri anume pentru dry en combi manicure adică ridicare și tăiere cuticulă curățare cu bituri și cu forfecuța să zic așa însă la mine nu funcționa și toți cu forfecuța trebuia să curăț cuticula să o elimin pentru că acele bituri nu reușeam să le fac să funcționeze și am contactat-o pe acea persoană de la care le-am comandat să-i le returnez când nu-mi plac și ea mi-a zis cum doamne mai ție nu-ți plac, la restul toată lumea funcționează și sunt bune, sunt calitative doar la tine nu și fata nu a vrut să le ia înapoi să dea bănuții pe ele drept pentru care am fost nevoită să le vând pe grupurile de Facebook, de manitură, însă mi s-a spus să nu precizez că sunt de la ea Că i-aș face un renume prost. Că lumea nu înțelege că doar eu nu le știu folosi. Ei, și într-adevăr nu i-am folosit numele, dar ca să pot să le vând, le-am vândut la un preț cu 25 de lei mai puțin. Bun, astfel că acest videoclip ar trebui să vă ajute ca voi să știți să folosiți aceste bituri, nu să pățiți ca și mine. Trecem la următorul bit și anume se numește sferă. După cum puteți observa, este un bit rotund, este destul de micuț și... Are striații destul de finuțe, are codul așa D 212031. Repet, D mare 212031. Acesta este codul bitului sferă. Sferă roșie care are rolul de a finisa faldurile laterale, după cum puteți observa și aici. Se termină videoclipul pentru că de fapt este unul mai lung, urmează continuarea lui în următorul tutorial, dacă vreți stați aproape de mine, în următoarele zile vine și acela. Până atunci abonați-vă și distribuiți videoclipul cât mai des, cât mai mult, să-l vadă cât mai multă lume. Aici ne luăm la revedere, vă urez o zi cât mai plăcută sau timp cât mai frumos pentru că unele poate vă uitați noaptea la videoclip. Urmează și două poze cu before și after mai detaliate în care să vedeți cât de frumos arată curățat faldul lateral al acestui deget. Vă pup să aveți soare în suflet, zâmbete, buze și nu fiți triste, viața trece și trăiți fiecare secundă ca și cum ar fi ultima. Pupiți, pupiți, pupici, din tot sufletul meu, Gri